يا لطيف الروح يا زين الصراحة كلمتين ما مجي ولا مراح كلمتين ما مجي ولا مراح حياة حس الناس سحاترن وراح المحبة وسح الموت المتاع حي المحبة وسح الموت المتاع حي وصوبك جناح ما يمرك واحد ويروح صاحي، ما يمرك واحد ويروح صاحي، مرقب لك لين يرجع من مراحه مثل ما ترقب على صوت الطياحي، مثل ما ترقب على صوت الطياحي من مثل فزعة بن سعود البن صباحي مثل للي بن سعود بالفرحة